Το πρόγραμμα Ρουμπήσμο αναζήτησε αγροτικές εταιρείες σε 11 ευρωπαϊκές χώρες για να βρει καινοτόμες επιχειρήσεις και το εταιρικό τους μοντέλο. Η αποστολή τους είναι η εξής, να εξετάσουν τις συνταγές επιτυχίας τους και να εμπνεύσουν άλλες ώστε να βρουν παρόμοιους δρόμους. Η έρευνα δείχνει ότι η αγροτική καινοτομία είναι στενά συνδεδεμένη με το επιχειρηματικό πνεύμα και τον πλούτο ιδεών, τη γεωγραφική θέση και τα υπάρχοντα υποστηρικτικά δίκτυα. Παρ' όλα αυτά, δεν επιβιώνουν πολλέ καλέ επιχειρηματικέ ιδέε όταν έρχονται αντιμέτωπε με την πραγματικότητα. Ακόμα και με ένα πολύτιμο νέο προϊόν ή υπηρεσία, τα ελλείμματα στο επιλεγμένο εταιρικό μοντέλο ενδέχεται να αποτρέψουν την επιτυχία. Για να παρουσιάσει τα στοιχεία τη επιτυχία, το ρουμπίσμο χρησιμοποιεί το λεγόμενο Business Model Canvas. Αυτή η οπτική βάση βοηθά ώστε να σελεχθούν τα συστατικά εκείνα. Που μετατρέπουν μια επιχειρηματική ιδέα σε μια βιώσιμη, αηφόρο και κλιμακούμενη επιχείρηση να γίνονται κατανοητέ και να αναπτύσσονται καλύτερα. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποκαλύπτει τι δυνάμει, τι αδυναμίες και τι δυνατότητε των εφιστάμενων και των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση εντελώ νέων ιδέων για να βοηθήσει του ιδρυτέ των επιχειρήσεων να σκεφτούν όλε τι κρίσιμε λεπτομέρειε για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Κλειδί για αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι οι πελάτε και οι ανάγκε του να γίνονται πλήρω κατανοητέ και να διαπιστωθεί τι ακριβώ είναι αυτό που του ικανοποιεί. Είναι σημαντικό η τιμή του εμπορεύματο να παρατηρείται υπό το πρίσμα του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί κανεί να βελτιώσει το προϊόν ή την υπηρεσία του και να ανταγωνίζεται τι ήδη υπάρχουσε λύσει. Νέοι τρόποι παράδοση που δίνουν τη δυνατότητα απευθεία σύνδεση με τον πελάτη είναι ένα τομέα με προκλήσει και ευκαιρίε. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να απλοποιήσουν την άμεση επαφή μεταξύ παραγωγού και αγοραστή, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. ένα και σημαντικότερη καθίσταται η εξυπηρέτηση πελατών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση. Η σχέση με τον πελάτη είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία και μπορεί να ξεχωρίσει κάποιον από τον ανταγωνισμό. Η πηγή του εισοδήματο καθορίζεται από την τιμή ενό προϊόντο ή μια υπηρεσία, την οποία οι πελάτε δέχονται να πληρώσουν ευχαρίστω. Αλλά κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έχει και το κόστο τη. Πριν από το οτιδήποτε, πρέπει να αναγνωρίζονται οι βασικέ δραστηριότητε που χρειάζονται προκειμένου ένα προϊόν να σχεδιαστεί, να παραχθεί και να παραδοθεί. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι και αναπροσαρμογέ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν όλα όσα χρειάζονται ώστε να αναπτυχθεί η επιχείρηση και να λειτουργήσει. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι κομβικές δραστηριότητες, απαιτούνται συγκεκριμένες προτεσίλες. Π.χ. Ποιες γνώσεις και υλικά απαιτούνται, οι βασικές ανάγκες για κάθε επιχείρηση, ποικίλουν. Μπορεί να είναι προσωπικό, οικονομικά μέσα, φυσικούς πόρους ή τεχνικό εξοπλισμό. Η διασφάλιση των απαραίτητων πρώτων υλών είναι αποφασιστική σημασία για την επιτυχία μια επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και για του βασικού συνεργάτε, του οποίου χρειάζεται μια επιχείρηση. Θα πρέπει να ερευνηθούν με ακρίβεια τα σημεία τομή και οι αλληλεπιδράσει με άλλου. Ένα ισχυρό δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει συνεργάτε, οι οποίοι θα βοηθούν στη διαχείριση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και την ανάπτυξη ή στη συγκέντρωση κεφαλαίων. Σε ορισμένε επιχειρήσει, ωστόσο, αρκεί ακόμα και το ισχυρό επιχειρηματικ Ατόμου. Αυτές οι δραστηριότητες, οι πόροι και οι συνεργάτες, έχουν ένα κόστος. Για μια υγιή επιχείρηση, τα έσοδα πρέπει να είναι υψηλότερα από τα έξοδα. Μόνο εφόσον συγκλίνουν όλοι οι παράγοντες, μπορεί να έχει κανείς μια αντικειμενική εικόνα για τα συνολικά έξοδα, τα έσοδα και ένα πιθανό οικονομικό κέρδος. Οι έρευνε του Ρουμπίσμο δείχνουν ότι τα μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα δεν πρέπει να είναι μόνο οικονομικά, αλλά συχνά να αποδίδουν και μια υπεραξία για το περιβάλλον και την εταιρεία. Το Ρουμπίσμο έχει ερευνήσει πολλέ αγροτικές επιχειρήσει από διάφορου τομεί, όπω παραγωγή τροφίμων και γεωργία, φιλικέ προ το περιβάλλον αλυσίδες αξία και υπηρεσίε βασισμένες στα βιολογικά προϊόντα. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι μια έμπνευση για νέε ιδέε. Αλλά κάθε συνταγή επιτυχία χρειάζεται και μια εντελώ προσωπική νότα.